اهلا بكم يا امارات سر النهاردة عن الهريسة بسرعة هقوله لك الفلفل الاحمر جبتيه غسلتيه نشفتيه كويس قوي ما اي مية في الكبه قطعتيه حطيتي عليه معلقتين ملح كبار تمام عصرة ليمون محترمة الليمون مادة حفظة لك عليه اضربيه في الكبه خلصي الكمية اللي عندك كلها خلصتيها كلها تمام اهي يلا هاتي بقى البطرمانات بتاعتك بطرمان ما يكونش فيه اي ميه خالص ناشف تماما عبيه عبيتي البطرمانات كملي بقى لغايه اخر البطرمان بالزيت غطيها تماما بالزيت وغطيها كويس قوي بغطيانها وشيليها في قلب الفريزر عندك او في درجة الثلاجه تمام واستخدميها ولو بعد سنه وبجد هتلاقيها تحفه تنسيش لايك وشير وسبسكرايب اشوفكوا على خير باي